اچھا فلیش بھی جیسے لاسٹ ہم نے بینر بنایا تھا بینر بنایا تھا ہم لوگوں نے پیزا والا اس میں کیا آپ ہاں بینر والی کلاس لی تھی آپ نے اس میں ہم نے بینر بنایا تھا ہم لوگ کو نہیں لے کر چلو میں آپ نے ویڈیو تو خیر وہ ریکارڈ نہیں کر نہیں تھے میرے خیال سے کوئی سوئی نہیں کلاس نہیں لی ہم دوبارہ کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھ لائے گا ویب بینر ٹھیک ہے اکثر آپ سائڈوں پہ جاتے ہوں تو سائڈوں سائڈ پہ یہاں بینر چل رہے ہوتے تراس پی کے پہ جاؤ یا کسی اور ویب سائٹ پہ جاؤ تو جو بھی پروموشن ہوتی ہے نا نئی پروڈکٹ کی وہ چل رہی ہوتی ہے جیسے اس پہ فیس بک فیس بک اگر آپ لوگوں لوگوں سائٹ پہ آ رہے ہو تو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اور یوز کی جاتی ہے کسٹمر کو اٹیکٹ کر کے اپنی ویب سائٹ ٹھیک ہے جو کہلاتے ہیں ویب بینرس اسے لوگ بڑا پیسہ بناتے کماتے اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے اگر آپ کی ویب سائٹ ہے اس کے بینر آپ لگائیں گے تو اسے جتنے لوگ دیکھیں گے وزٹ کریں گے اس پہ آپ کو پیسے ملیں گے ٹھیک ہے تو یہ بنائے کیسے جاتے ہیں جیسے اگر میں چاہوں اینیمیٹیڈ بینر بناؤں تو میں کیسے بناؤں گا سب سے پہلے میں سائز ڈیسائڈ کروں کہ مجھے کس سائز کا بینر بنانا ہے میں میں آیا ہوں جیسے یہاں کلک کری میں بائر مین پراپرٹی میں آ کے یہاں میں نے وڈ بتا دی میں نے 600 تک وڈ بتا دی اور آئٹ میں نے بتا دی لائک ٹو اچھا تو یہ بینر سائز آ میرے پاس ٹھیک ہے اور اب اسی سائز کے اوپر مجھے کام کرنا ہے تو یور اٹیچ تو میں پھر اٹھا لیتا ہوں پھر سب سے پہلے مجھے اس کا بیک گراؤنڈ رکھنا ہے سیٹ کرنا ہے لیئر ون تو میں ڈبل نک کیا और मैंने लिखा बैक या बीजी बैक नाम दे दिया और यहां से मैंने रेक्टेंगल टूल लेके के को बंद रखा और बैक ग्राउंड बनाया और जैसे मुझे ग्रेडिंग लेने क्लिक किया यहां से ग्रेडिंग पाया तो आप जो मुख्य ग्रेडिंग लेंगे इसे शेड आ जाते रेड लिया راؤنڈ گریڈینٹ آیا इस پہ سائڈوں में بلیک آ رہا ہے جس میں ریڈ آ رہے ہیں اچھا یہ جو لائن ہے یہ ہماری ایل سی ڈی خراب ہے اس وجہ سے لائن آ رہی ہے اچھا اب میں چاہ رہا ہوں اسی بیک گراؤنڈ کے اوپر مجھے کام کرنا ہے تو میں اس कि گراؤنڈ کو لاک کروں کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو ایسے اس سے خراب نہ ہو تو اسے میں نے یہاں لاک کر لیا لاک کے اوپر کہ یہ لاک ہو گئی اچھا یہ کرنے کے بعد میں کوئی Image. को. अब आप नाम ले सकते। इमेज لیئر کو اگر لک کریں گے آپ نام دے سکتے ہیں امیج کو آپ لوگ فائل میں جا کے کیا کریں گے امپورٹ امپورٹ میں امپورٹ ٹو اسٹیج کنٹرول آر اس کی شارٹ کٹ ہے کلک کریں گے اب آپ نے امیج بتانی ہے کہاں سے آپ اٹھانا چاہ رہا ہوں جیسے میں کمپیوٹر میں آتا ہوں دن میں آتا ہوں یہاں پہ میرے پاس فولڈر ہے پکچر کے نام سے میں پکچر اور کا پی کے نام سے فولڈر ہے اس کے اندر میرے پاس ایسی بزنس ہے جو ود آؤٹ بیک گراؤنڈ ہے لائک یہ اور میں کوئی اس طرح اچھا زیادہ ایک سے زیادہ اصل میں سلیکٹ کیے تھے ایک سلیکٹ کرنے کنٹرول آر کر کے دوبارہ آپ برگر لے آؤ لیکن ایک لے آؤ یہ جی والے لیا تھا ٹھیک ہے بڑا بدل آئے گا اچھا سب سے پہلے اس کا سائز کم کرنا ہے سائز करने کرنے کے لیے ہم لوگ آئے ٹرانسفارم میں یہاں سے ہم نے کیا شفٹ دبا کے رکھنے ٹرانسفارم کرنے ہیں اور شفٹ فلٹر اچھا ٹھیک کے ساتھ بگ برگر سے ہم نے اسمال کرے اس ایریا کے اندر آ جائیں پہلے کا ہم سائزر نے کم کیا دوسرا ہم یہ کریں گے کہ یہ لاک ہو جائے امیج کہ اس پہ ہم انیمیشن وغیرہ دے سکیں لاک کرنے کے لیے میں نے کیا کیا میں موڈیفائی میں آیا یہاں سے میں لیا کنورٹ ٹو سمبل کنورٹ کریں گے تو یہ لاک ہو جائے گا اس کا نام میں نے ہے بربر اور مووی کل لی میں یہ ہو اس کی بعد اگر میں چاہوں کہ وقت طور پر اٹ جائے نظر نہ آئے تو یہاں سے میں نے آنکھ پہ لکھا آئیڈ کر کے یہ پڑا ہوئے لیکن نظر نہیں آئے گا دوبارہ کلک کریں گے نظر آئے گا ویزیبل انویزیبل آپ کر سکتے ہیں پھر ایک نیو لہر میں نے بنائی اور اس کا نام میں نے لیا ٹیکسٹ ون یہاں میں نے سے ٹیکس لکھا ٹیکس کر لیا اور یہاں میں نے سے لکھا ڈگ ڈی بگ برگر ان میں سے اپنی طرف سے ٹیکس لگا اوکے اس کو میں سینٹرلائز کر لینا اور کلر چینج کرے اس پہ یلو اور وائٹ کلر اچھا لگے گا تو یلو دے دیتا ہوں ریڈ یلو اچھا لگتا ہے اس کو میں نے ایڈ کر دیا پھر میں نے ایک اور لیئر بنائی جس کا نام میں نے لیا ٹیکس ٹو صحیح اور پھر ٹیکس ٹو لیا کلک کیا ناٹا بلیک اس سے پہلے میں ایک اور ٹیکس لیئر بنانی اس کو میں بیک فرائیڈے مطلب کالے کالے में کالا جمعہ جادوگر والا اس پہ یہ اصل میں یورپ میں بنائے جاتے ہیں ہمارے یورپ میں کہ اس دن جو ہے نا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ہاں برا دن ایسے کچھ نہیں یہ ابھی سے پہلے پرانا نہیں ہے یہ ابھی کچھ سو سال فرائیڈے में हम लोग لوگوں क्या है ہے है हम ہم لوگ کا وائٹ فرائیڈے ہوتا ہے مسلمانوں کا خوبصورت جمعہ خوبصورت ترین دن ہے اسلام اسلام میں صحیح ہے اور اس کی ایک عزت ہے جمعے کی اور علموفر مجھے صحیح آنی ہے قرآن میں بھی قسم اللہ نے کہیں خسم مجھے جمعے کی شاید اللہ صحیح آ ہے لیکن بہت زیادہ تو یہ انہوں نے ہمارے گینس انہیں के کے لیے اس کا نام یہ بلیک فرائیڈے تو دیکھو ہاں کہ ہم لوگ کافی رہے اور لیکن تم لوگوں سے اچھے ہیں اپنے لوگوں کو ڈسکاؤنٹ لیتے ہیں ہمارے یہاں جمعے اور دن جمعے کہ روم رمضانوں میں کیا ہوتا ہے ریٹ بڑھ جاتے ہیں تین چار گنا سو دو سو فیصد بڑھا دیتے ہیں لوڈ مار کرتے ہیں اور وہ دیکھ اپنے یہ ان کا مقدس دن ہے اس پہ لوگ کیا کرتے ہیں ریٹ ہمارے لیے شرم کی بات ہے یہاں تو اتنی چیزیں سستی نہیں ہوتی جتنا ان کے ملک میں ہوتی ہے ہر چیز الگ الگ لے رہے تو ہر الگ الگ آ ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ گئے لاسٹ میں ریکارڈ ٹیکسٹ لکھا اور اس میں لکھا ٹریننگ لکھا میں سب نے یہ ٹیکس لکھا اور لاسٹ ٹیکس اور لگا لیتے ٹیکس پہ ٹیکس آپ ہم لے کر بندی جا رہی اوکے اس کو بھی ہائڈ کر دیا اور ویب سائٹ نے برگر بھیجنا شروع کیا تو تم لوگ ویٹر بننے والے ہو ایم آئی سے پڑھ کے اچھا دونوں کا کلر ڈفرینٹ رکھنے سے کہ کسٹمر اٹریکٹ ہو آپ کی طرح آ جائیں اب یہ ساری چیزیں آ گئی ہمارے پاس اب ان کو ہم نے انیمیشن دینی اور ہم چاہ رہے کہ یار سب سے پہلے ہمارے پاس یہ چیز آئے برگر اس کے بعد بارگر ٹیکس جو ہے جہاں جہاں سے ہم لانا چاہتے ہیں وہاں سے آتا رہے میں تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں ایسے نا کیا میں انگویشن کرنے میں آسانی ہوں اچھا یہ تمام فلیئرس ہیں ہمارے پاس میں تقریباً اس کو پینتیس تک آیا یا چالیس تک سب کو ایسے سلیکٹ کیا ہے رائڈ لکھ کیا یہاں سے میں لیا انسرٹ پرنٹ ہم نے دوبارہ رائٹ کلک کر کے کریٹ موشن پہ پہلا والا یہ لے لیا اس سے کیا ہوگا ان کے کلر چینج ہو جائیں گے ایسے بیک گراؤنڈ کو چھوڑ کے باقی کلر کیا ہو گیا ان کی لائٹ بلو ہو گئے تو ہمیں کی فریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے انیمیشن بنانے کے لیے ہم یہاں پہ آرام سے اس کے انیمیشن بنا سکتے ہیں اچھا فسٹ پوائنٹ پہ کیا ہوگا یہ وہی امیج کی بات ہو رہی ہے برگر والے کی فرسٹ پہ پہلے پوائنٹ پہ یہی اسٹیج سے باہر ہوگا نیچے لے کے تھوڑا سا نیچے ہم نے ہم نے ٹویلتھ فریم پہ ہم نے تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیا میں یہ نیچے لایا تھوڑا سا اوپر اوکے تو یہ یوں آ گیا امیج اس کے بعد میں ٹیکس پہ آیا اس کے فرسٹ پوزیشن پہ ہم نے یہ ویسے اس کو اٹھا کے شفٹ کے میں نے موو کیا پہ پہ ٹائم لائن کو بڑھایا یہاں تک لے کے آیا برگر والے کو میں ایڈ کر رہا ہوں ڈسٹرب نہ کرے ٹائم لائن پہ ہم لوگ آئے اور یہاں پہ ٹیکس اٹھا کے ہم نے اندر کیا لیکن آگے نکل گئے ایکچوئل پلیس سے اور ٹویلتھ پہ آ کے ٹویلتھ پہ میں واپس اس کو لے آیا سینٹر میں تو یہ ایسے افیکٹ دے گا جسے لائٹ ٹکرا کے وہاں سے واپس آ رہے ہیں اچھا اس لیئر کو میں نے کیا اس والے اس کو میں لے گیا اوپر سے اور ٹینتھ پہ یہ آ جائے گا نیچے تھوڑا سا نیچے اور ٹویلتھ پہ واپس ہو جائے گا سی تھوڑا سا اوپر اس کے بعد اس والے پہ آیا ار مطلب سیکنڈ کام اور ایک لیئر پہ کرنا ہے فرسٹ پہ میں اس کو کر لیا سے بائر کی بورڈ سے کے ساتھ رائٹ ایرو اور اس والے پہ 10 کے اوپر ہم نے اس کو اندر کر دیا لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ ہم اندر کریں گے سینٹر میں نہیں ہوگا اس طرح سے لا گیا صحیح ہے ٹویلتھ پہ ہم نے اس کو واپس ایکچول پوزیشن میں اس کو لے آئے سینٹر میں ٹھیک ہے اندازہ تھا میسے اسی طرح باری باری باقی اوپر ٹیکس ہے ٹیکس نمبر 4 پہ تو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہم نے اس کو اسٹیج سے بائر کیا ٹینک کے اوپر ہم نے اسٹیج کے اندر مطلب اس کو لے آئے آپ ایرو لبا کے تھوڑا سا اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے واپس نیچے آ جائے سینٹر میں ٹھیک ہے لاسٹ جو ہے ہمارے پاس یہ والا ٹیکس ہے اس کو کہیں سے بھی آپ کرا گرا دیں اوپر سے لے اوپر لے جائے چلیں اس کو کلک کر کے اوپر لے پوائنٹ اور ٹینتھ پہ آ کے آپ اندر لے آئیں اس کو واپس تھوڑا سا نیچے آئے گا ایکسٹرا اور ٹویلتھ پہ واپس اپنی جگہ है پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم کنٹرول انٹر کر کے چلائیں تو یہ سارے ایک ساتھ آئیں گے ایسے ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے رہی ہیں اب ہم اسے ترتیب دے رہے ہیں پہلے میں جا جائے اس اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ جو پالتو ایریا میں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا یہ میں ختم کر لے ہوں یہاں تک ٹھیک ہے سلیکٹ کر کے میں نے ریڈ لک کیا یہاں سے ہم نے ریمو ٹھیک ہے ریموو کرائ کیا یہ ایریا رہے گا اب سب کو شو کروایا ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ لیئر کو چھوڑ کے باقی جیسے دیکھیں یہ والی لیئر چھوڑ کے پہلی والی امیج والی باقی تمام ٹیکسٹ لیئر شفٹ کے ساتھ میں نے سلیکٹ کیا اسے ایک لیئر کو چھوڑ کے اور آپ نے اس کو اٹھا کے آگے کر دینا ہے جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے اس کے پوائنٹ تو دوسرے وہاں سے شروع ہوں ایک ایک لیئر کو چھوڑ کے آپ نے آگے بڑھنا ہے شفٹ کے ساتھ سلیکٹ کر کے ایسے اس لیئر کو آپ نے چھوڑا اٹھا کے موو کیا یہاں تک پھر آپ نے بار کلک کیا اس لیئر کو آپ نے سلیکٹ کیا شفٹ کے ساتھ یہ چھوڑا آپ نے موو کیا آگے سے اسی طریقے سے آپ نے شفٹ کے ساتھ یہ سلیکٹ کیا آگے کیا یہ سلیکٹ کیا آگے کیا ٹھیک ہے اب تو یہ ترتیب سے آئیں گے لیکن مسئلہ ہے کہ بیک گراؤنڈ چلا گیا ٹھیک ہے تو بیک گراؤنڈ بھی آنا چاہیے اور یہ تھوڑا سا رکے بھی ایک دم یہ اسٹارٹ نہ ہو تو بیک گراؤنڈ کلیئر اصل میں یہاں ختم ہو رہی تو اس کو یہاں پہ ختم ہونا چاہیے ہم لوگ یہاں پہ آئے اس جگہ پہ کر کے نہیں آگ صرف بیک گراؤنڈ تھوڑی دیر رکا رہے گا اور یہ جو آخری والا ہے یہ تھوڑا سا رکا رہے گا بس یہ والا ٹھیک ہے باقی چلے جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا رکے گا ٹھیک ہے اچھا اب جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ اسپیڈ تھوڑا کم ہو ٹوینٹی فور ہے ٹوینٹی فور فریم کم کر کے سکسٹین کر دیا اب تھوڑا سا سلو ہے لیکن جو ہے یہ آنا چاہیے بلیک فرائیڈے تک ٹھیک ہے وٹ رہے نا تو آن دس والی کہ یہ لے رہے ہیں یہ والی اور یہ فرائیڈے والی ہے تو یہ اس کے برابر میں آ کے ہم نے کیا کیا انسرٹ ہے سپورٹ دے دی تو اب یہ رکا رہے گا آن دس بلیک فرائیڈے تو آ کیوں نہیں رہے ہم لوگ